Okej okay. så i den videon her så skal vi se hvordan vi kan komme i gang med å skrive litt JavaScript-kode Og til det så trenger vi to ting Vi trenger en teksteditor, det vil si ett program hvor vi kan skrive tekst Jeg bruker ett program som heter Atom Men du kan bruke vad du vil så lenge jeg kan skrive ren tekst I tillegg så trenger vi en nettleser Så här har jeg Firefox fordi at JavaScript brukes som regel til å gi mer funksjonalitet til nettsider slik at når vi skal skrive JavaScript og få vist ting på skjermen, så skal vi vise det gjennom en nettside Så det vil si at strengt tatt så må vi egentlig først lage en veldig enkel nettside før vi kan skrive JavaScript kode Men i den modulen her så skal vi ikke fokusere på hvordan lage nettsider vi ska heller fokusere på hvordan vi kan bruke javascript til å utforske ulike aspekter av matematikk og naturfagsevner som fysikk. Så dermed så har jeg laget her litt av nettsiden som vi kan ta utgangspunkt i for å gjøre det litt lettere å komme i gang. Så her har jeg et fil som heter index.html. Den skal være tilgjengelig i nærheten av der du ser den videoen, her, enten det beskrivelsen av videoen, eller i nærheten i den læringsplattformen hvor videoen ligger. Så du kan bare laste ned den fila som heter index.html, og så legge den i et tom mappe. Så her har jeg bare laget en mappe som heter JavaScript, men du kan kalla mappa hva du vil, så lenge fila ligger i den mappa. Og så dobbeltklikker vi på den fila, og da vil den åpnes i en nettleser. Så her har jeg laget bare ett lite tegnområde som vi etter hvert skal tegne til. Det skal vi ikke i den videon her, fordi at her skal vi bare gjøre oss litt kjent med JavaScript Det vi heller skal gjøre i den videon her, det er å skrive til noe som heter en konsol Det er noe man bare bruker for debugging, eller for å sjekke at alt fungerer som det skal med nettsiden Så for å åpne konsolen i Firefox, så går vi til det ikonet her Og så trykker vi på Web Developer Og Web Console så hvis vi gjør noe feil, så vil vi få beskjed her i konsolen. Og her har vi allerede en liten feilmelding, og det er at vi mangler et fil som heter index.js. Og det er den fila som vi skal skrive javascript-koden i. Så den html-filen, den leiter etter et fil som heter index.js. Så la oss bare starte med å lagre den filen Så her har jeg åpen fil, som jag skal lagre som index.js Og da får vi laga et veldig fint prosjekt her Da kan vi også gå i og se in i den HTML-filen hvis vi ønsker det Vi trenger ikke det for denne videoen her, vi kan bare holde oss i den index.js Og hvis vi nå oppdaterer nettsida så ser vi at feilmeldingen forsvant Det første vi skal legge det i den JavaScript-filen det er noe som vil gjøre at vi kanskje gjør litt færre feil enn det vi ville gjort. Vi skal legge til en tekststreng som heter use Så Vi skriver useStrict og så har sånn hermetegn runt. Det er bare en melding til nettleseren at reglene vi bruker for skrive JavaScript skal være litt strengere enn standard JavaScript. JavaScript er ett väldigt fleksibelt programmeringsspråk, og det kan være veldig bra i mange tilfeller, men i noen så kan det også gjøre det lettere å gjøre feil, eller gjøre ting som du ikke hadde tenkt å gjøre. Så ved å skrive useStrict, så vil reglene for JavaScript bli litt strengere. Så akkurat hva den gjør, det trenger vi ikke å tenke så veldig mye på, men vi bare lar den ligge i toppen av fila. Så det første virkelige kommandoen som vi skal legge til her nå, det er en kommando som vil skrive en melding til den konsolen Det er noe som er veldig nyttig for å sjekke at ting fungerer som det skal Og for å gjøre det så skriver vi console.log Og så har vi en parentes, en start og en parentes Og inne i den parentesen så legger vi til to sånne hermetegn Og så skriver vi hello world det er uh, bare en tradisjon, det første man ofte gjør når man lærer seg programmering, det er å skrive ut hello world til konsolen. Så vi skriver det, og det skal være tekst, og for å beskrive i avskript at av noe er tekst, så bruker vi de de hermetegnene. Og etter alle kommandoer i avskript, så legger vi på et sånt semikolon. Den här oppe er et unntak, men her så legger vi på semikolon. Det er strengt tatt ikke nødvendig i avskript. Men det er veldig nyttig fordi at i noen tilfeller så kan det gjøre at vi unngår någon feil Så vi skal legge på en sånn semikolon etter hver kommando som vi skriver i JavaScript Og så lagrer vi fila, enten vi går på fil og save eller bare Ctrl S Vi ser et sånt ikon oppe i hjørnet her som sier når vi ikke har lagret Så når jeg lagrer så forsvinner det og hvis vi bare oppdaterer nettsiden her nå, så skriver vi ut hello world. Her kan vi skrive ut ikke bare text vi kan også skrive ut uh, tall. Skrive ut 4. Eller vi kan bruke det som en kalkulator. Så skriver vi ut 4 5. Da blir det 9. Så etter hvert så vil den konsolen være veldig grei å ha, for å bare sjekke at ting får rektig verdi etter vart som vi skriver kode. Når vi jobber med mye data i programmering, så er det veldig nyttig å lagre de dataene som variabler, slik at vi kan manipulere de underveis. Det skal vi gjøre ganske mye i den modulen her. Så la oss bare se hvordan vi lager variabler i JavaScript. Så, for å lage en variabel, så bruker vi var-kommandoen, og så må vi gi et navn til den variabelen, la oss si det dette er alderen til en person, så vi kan jo kalle den age for eksempel, og vi kan også gi den variabelen en verdi, la oss si at det er en person som har en alder på 35 år. Så det kunne hende det dette var noe vi skrev in i nettsiden, og så altså ble det lagret her, ikke sant? Og hvis jeg da printer ut age, så er det egentlig bare det samme som tallet 35. Men ser vi her også. vi printer ut tallet 35. Vi kan også endre verdien til en variabel etter vi har laget den. Så her sier vi at vi har deklarert variabeln, mens her bare endrer vi verdien. Så nå lager vi en variabel som heter age, som er lik 35 endrer vi inn til 36, så når vi logger age, så skal den nå ha verdi i 36, og det har den. Så variabler skal vi se kommer til å bli ganske nyttig etterhvert, spesielt når vi kommer til spillprogrammering skal vi se på etterhvert, da vil vi kanske lage en variabel som angir position til et eller annet legeme, og så altså skal vi få det til å hoppe rundt på skjermen. Men det jeg tenkte vi skulle gjøre nå før vi avslutter videoen, det er bare å se litt på hva slags ulike typer variabler kan vi lage i JavaScript. Og här ser vi en type, det här er en integer, eller integer, eller vad man kaller det. Så vi kan bare kommentere det här. så i JavaScript så kan man lage kommentarer ved å bruke to bakover slasher. Så dette er en integer, det vil si et heltall. Så en kommentar, det er noe som ikke blir tolket som en del av koden Men som er veldig nyttig for oss selv, for å, for å Skrive en liten kommentar til oss selv, hva den koden her gjør Så vi kan jo se på noen andre type variabler I tillegg til å lage en integer Så kan vi også lage noe som heter En float Det er et desimaltall og det er ikke så vanskelig å lage det heller, da kan vi kalle, kalle den variablen for høyde, eller heit. Skriver du riktig heit, og oss si at den er for exempel 180,5. Så hvis skriver ut her heit, så får vi 180,5. Vi har også tekststrenger. Dette er en tekststreng var, jeg kaller det som navn, så en tekststreng, det har vi jo sett på da, det er noe vi har mellom to sånne hermedetegn, og det kan vi skrive et navn da, Kjetil for exempel. Så hvis vi skriver ut name, så får vi Kjetil. Vi kan også lage variabler som bare er en liste av andre variabler, eller en array, så dette er en array, så vi kan lage var eh uh, ska kalla det. Hand, kan vi kalla det. Handlelista. Så det kan vara en array. Och for att visa att det er en liste, så brukar vi den här typen parentesen. Och så kan vi bare skrive her äpplen, eh, päron, de boxar på tränet allt det då på sig. Äpplen, päron och bananer. Bananer. Och vi ser Skriver her da handleliste, eller prøver å printe ut den Så ser vi här at den sier at det er en array med tre elementer, og så printer den ut hver av de elementene Vi kan å få tak i enkelt elementer ved å legge på en sånn parentes etter variabelnavnet så i den parentesen der, som sånn firkant parentes, så kan vi legge position til det vi ska ha i i, i, i den lista. Da. Så epler det har position 1, men da skal det se noe artig, for vi skriver her position 1 så får vi ikke ut epler, men vi får ut pærer, og det er fordi at i javascript så begynner vi alltid å telle fra 0 slik at epler har position. har position 0, pærer har position 1, mens bananer har position 2 det kan hødes ligt som sånn bakvent ut. Det är av historisk grunder, men i äldre programmeringsspråk slik som se, så är det väldigt logisk och bine och telle fra null med tanke på vårdan en sådan liste som det här är är lagt ut i dataminne. Men det kan nå som viringer och tänker på, men vi må tänker på att vi binner och telle fra nu. Vi kan osså få ut. Hvor mange elementer det er i en array Så hvis du tar variabelnavnet, og skriver du dot Så length Så skal det printe ut tre Og det gjør det fordi at vi har tre elementer i den lista og Vi kan også legge til flere elementer i en liste etter hvert Så handleliste Og så skal vi skrive push Da legger vi til et ekstra element så her har vi epler, pære, bananer, la oss ta apelsiner også da. Appelsiner. Så da skal det være fire elementer i den lista, og det er det, fire elementer. Hvis vi ser på en tekststreng, så er også det egentlig en slags liste. Så det er en liste av ulike bokstaver. Så vi kan kunne å skrive här for exempel name, og så null da skal det gi den første bokstaven i den tekststrengen, eller den lista av bokstaver, så det ska gi meg k, og det gör det. Så tar jeg namn en, så ska det gi meg je, og det gjør det. Og tar jeg navn lengt, dot lengt, eller punkt om lengt, så ser vi at det gir oss seks, og det er fordi at vi har en, to, tre, fire, fem, seks bokstaver i kjetil okay. Så det var litt om hvordan vi bare kan komme i gang med å skrive JavaScript-kode Og hvordan vi kan få printet ut ting til konsolen